تعليم أطفالنا إزاي يتعاملوا مع الفلوس أو المصروف موضوع مهم علشان كده ضروري يكون مش ممل يعني مش درس بيتحفظ أو واجب بيعملوه بالعافية بالعكس ممكن يكون تدريب مبتكر وممتع كمان إحنا فريق العمل في فوكس أنزا فاملي مستمرين في دعمكم ومساندتكم المرة الجاية لما تروحوا تتفسحوا في جنينة أو تقضوا يوم برا البيت تزوروا الأهرامات مثلاً حاول تدرب اطفالك على عمل ميزانيه اديهم فلوس على قد تذكره الدخول والاكل والشرب والهدايا التذكاريه لو فيه وخليهم هم المسؤولين عن الصرف طبعا ده بعد ما تفهمهم ان اللي بيتصرف مش بيرجع تاني خلاص اتصرف ضروري تديهم وقت يفكروا ويقرروا ايه اللي عايزين يشتروه وايه اللي هيستغنوا عنه ممكن تعمل نفس التدريب لما تروحوا تتغدوا في مطعم بدل ما تدفع أنت الحساب ادي كل واحد مبلغ معقول وخليهم يختاروا الوجبات أو الأكلات اللي بيحبوها ويحسبوا التكلفة بتاعتها ويشوف معاهم فلوس تكفي ولا لأ ولو عايزين حاجة حلوة بعد الأكل لازم يختاروا وجبة أرخص علشان يوفروا فلوس للحلو ونفس الحاجة في الملاهي ضروري يختاروا الألعاب اللي هيلعبوها على قد الفلوس اللي معاهم هما اللي بيختاروا، هما اللي بيقرروا، وهما اللي بيدفعوا كمان التحويش من المصروف تدريب كويس لأنه بيعلم أولادنا إزاي يأجلوا إشباع رغباتهم وبالفلوس اللي بيحوشوها ممكن يشتروا حاجة زيادة كان نفسهم فيها لعبة جديدة مثلاً أو على الأقل يشاركوا بجزء من ثمنها. الحقيقة إن الفلوس مش بتمطر علينا من السماء ولا بتطلع على الشجر وكل ما أولادنا اتعلموا ده بدري، هيكون تقديرهم أفضل بكتير لقيمة المال والعمل. علشان تعرفوا أكتر عن الموضوع ده وموضوعات تانية كتير، زوروا موقعنا focusonzafamily.me